الدنيا علينا بتحور، واللي هيغلط يتعور هتتعب تتعب علينا بس بكى من الدنيا لوين تاني بلاش تتهور الدنيا علينا بتحور، واللي هيغلط يتعور واتغدى كتير والغدر ما بينهم داير دخلنا دنيا فيها العجايب فيها اللي حاضر فيها غايب عاش في, غيب في عشف حياته مريض بهاللي اللي مفيش في حياته حبايب من تاني راجعين هنسيب علي كل المستمعين واللي فكر عادينا يتثبت بس كتير داخلين وبكل القوة دخلتنا ما تعمل موة اسمعنا بلاش تتفن سمعنا لبرة وجوة سمعنا لبرة وجوة دنيا عايزة اللي سيسه واللي يقفن بس كفا واللي يقول عليها ضارة ما شافش فيها اصحاب غدارة ملعون ابوك عيشة سودة خليت الدنيا وسح قالوا كتير وفعلانين بس يا نور طلعت ايه بس يا نور طلعت ايه الدنيا علينا بتهور واللي هيغلط يتعور يا تاشي شفنا فيها كتير الدنيا بلاش تتنور الدنيا دي شفنا عجايب على الحاضر واللي غايب ببط وسندله كتير والغدر ما بينهم داير والغدر ما بينهم داير شاب ورده في وسط صحابه كان مفتوح له ابوابه خد شهاده وفرحان بيها بس خساره ما كانش بس خساره ما كانش هتتعب ترتاح بعدين بس ده شاف من الدنيا الويل عاش خدام عند العويل غنى قدري الدنيا حكينا وبنا في <تصفيق> بعضينا اصلحنا الجبال عمرك ما توصل لينا عمرك ما توصل لينا علشان بالحب وابنا الدنيا دي وتجمعنا ده بننسى تنسى <تصفيق> كتير ودي انت اللي ذبحنا ودي حاله انا الذبحنا الكل كان واقف بغزاره ومعايا جنب الغداره قمت فاركها يا الشمال شمال دورت الجري في حاره امسك حلنا يا برنس مساعدني انا لبس الجنس هوبك امين يابا معمول لي انا روحت هانس في الدانس انا رحت هانس في الدانس اسمع وبلاش تتكلم المجتهدين يا معلم اسمع لقصه اسمع مين تتجنن، اسمع مين هتتجنن الارض مش اجمع احسن تتراني يا ناس هنقول انطرق سود على طول اسمع لي يا دولتنا وحاربنا كتير وحاربنا اللعب يا صاحبي شطاره النفس يا عم اداره اسمع نجوم المواويل اسمع نجوم المواويل <تصفيق> قولنا محمد متولي ماتجيش جنبنا يا عويل ابدا وعمل كل الناس احمد لوكا هو العقيده